الأخ يقول والدتي تغضب وساعات فلا هذا من العقوق نعم هذا من العقوق سامحني أعلم أن الجواب شديد بل إذا حد أحدنا الطرف إلى أمه فقد عقها لا يجوز أبدا أن ترفع صوتك في حضرة أمك لا يجوز ابدا ان ترفع صوتك في مجلس امك لا سيما ان انفعلت او غضبت وانت ترفع صوتك حتى ولو لم تكن موجها الكلام لها فعلو صوتك وانت تعبر عن غضبك من كلامها وان لم توجه الكلام لها فهذه صوره من صور العقوق قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما اف وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف قال ابن عباس لو علم الله كلمه اقل من الاف لذكرها اوعه فنحذر اخ الحبيب من هذا بل اذا قالت امه ما قالت والله لو صفعتك على وجهك انا اعي ما اقول لو صفعتك على وجهك ابتسم ايوه ابتسم واقترب منها وضمها الى صدرك والله العظيم ستجد لذة وحلاوة لا يستطيع عالم ان يجسد معناها لك ان انفعلت عليك وصفعتك على وجهك اقبل على يدك وقبلها واحتضنها وادعو لها وادعو لها ولا سبحين يا امي معلش يا امي انا غلطت يا امي والله ستبكي لك وستدعو لك وستربح الدنيا والاخره اعلم ان رضاها من رضا الرب وان سخطها من سخط الرب فاياك ان تسخط ربك عليك باسخاطك انت لامك واحرص على ان ترضي ربك عليك بارضائك انت لامك اسال الله جل وعلا الا يحرمنا رضا امهاتنا والا يحرمنا برنا بهن انه ولي ذلك والقادر عليه